У парку національного відродження зібралися пластуни, учні мистецької школи ліцею імені Ігоря Герети, рідні та знайомі Дмитра Мудрого. Валентина Славінська розповіла, вчилася з Дмитром в одній школі і бувала з ним у пластунських таборах. Я вважаю, що треба підтримувати такі проекти, бо такі люди, як Дмитро, вони варті того. Плюс до всього, ну я в пласті, і мені здається, пластуни колишніми не бувають. Я це вже казала. Хоч він і пішов, але його пам'ятають в нашій станиці, про нього багато говорять. Він був дуже такою щирою людиною, він завжди хотів, щоб іншим було краще. Любив природу, він дуже хотів, як розповідав його брат, щоб було все екологічно, зелено. Він любив свій світ. Школярка Вероніка Поліщук розповіла, чому долучилася до акції. Щоб парк був такий якийсь більш з деревами, більше тут можна було гуляти, більше було свіжого повітря. Загалом сьогодні у парку національного відродження висадили 25 булків, їх привезли з Умані, каже брат Дмитра Мудрого Павло. Діма, ми з ним багато говорили про всяких речей екологічних, і була ціла купа всяких планів. Ми там дивилися на ситуацію там, в Карпатах і в в країні, що просто йде ну, тотальна виробка, вода втікає, ну і всі страждають, і якби. Люди не знають, що робити. Тому ми думали, що можемо робити від себе. тут брати і садити, наприклад. Там, в минулому році ми посадили там 31 дерево. Якщо якось пробувати, щоб, щоб запалити запалити, показати людям про важливість якихось екологічних змін, то ну треба почати з дерева. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини на суспільному. Тернопіль.